ماشي بالليل، غنش ماشي بالليل، قولي ليه عمري نقلوش، وربي فضله منسوش كرهونا ليه، قهووني، صغروا ليه في عيوني، نجم الليل، نجم ماشي بيقدر، نجم ماشي بيقدر مسطر عيني فيها احمر، كله ماشي بالاخضر، ما عنديش غير موسيقى وما جليش ولو سيكا مانقلوش ع في الألجي بوتفليقة، جزايرة بوتفليقة، نمر نمر عمره ما يموت، ما في صور ما فيش ليها حدود، نعيش ليها وبكرة فيها نموت، أنا مش موجود، أنت طالب، وأنا طالب، مش فاكر صاحبي، أنا طالب، أنا طالب انا على مصرنا ما ماشي بالليل شن ماشي بالليل قولي لي كما ماشي بالليل ماشي بالليل قولي لي كما ماشي بالليل ماشي ماشي بالليل ماشي قولي ماشي بالليل ونت ماشي قولي وربي حي وحي حي كله ثابت انا رايح جاي تعرف عرفت وانا ماليش زي لتشلتش بشياك بشياكه عبي فلوس في تلاجة بيه الغنش مر بزيادة وبنت العز خلادة تشوفي تشوفي تشوفي في انا تشوفي تشوفي تشوفي مين انا كاش بعد في ألوفي حدش عدى حد حدش صلي معروفي البفتة لسه نقصاني جم وفنزة بصالي ما ماشي بالنار انا بالنار ماشي ماشي بالليل ماشي بالليل